BELAJAR MENULIS HURUF KECIL X Cara tulis huruf X Langkah 1 Lukis tiang kecil Serong ke kanan Langkah 2 Lukis tiang kecil Serong ke kiri Lukis tiang kecil Serong ke kanan Lukis tiang kecil, serong ke kiri. X. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Selepas W, huruf X pula. Lukis tiang kecil, serong ke kanan. Lukis tiang kecil, serong ke kiri pula